حجوب اسلام کے ناظرین السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت آفس میں ہوں گے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک پر کلک کریں اور آل پر پریس کریں ویڈیو کال آخری پارٹ دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں سب کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہارنے کا فوف تھا اس لیے انہوں نے وقت مانگا تاکہ وہ اپنے تمام جادوگروں کو بلا سکیں پھر انہوں نے موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا پھر ہم آپ کے لیے ایسا ہی جادو ضرور لائیں گے لہٰذا آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک معیار مقرر کر لیں جس کو ہم جس کو نہ ہم رکھیں گے اور نہ آپ ایک جگہ پر رہیں گے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام جادوگروں کے درمیان آنے والے میلے کے دن مجمع کے سامنے ایک مقابلہ طے ہونا تھا ہونا طے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقابلے پر غضامندی سہر کی, کی کیونکہ انہیں یقین کی کی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور وہ انہیں فتح ادا فرمائے گا متکبر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو عید کے دن تک قید کر رکھا تھا تہوار اور مقابلہ کر دن مصر, مصر میں سب سے بڑے جادوگر ہیں جو فیرون کے ماتحت تھے تمام جادوگر میلے کے دن مچو میں جمع تھے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حق کی ہدایت کے لیے بھیجا نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چنانچ حضرت علیہ السلام نے محمود جادوگر کو خبر دی اس نے کہا تم پر افسوس اللہ پر جھوٹ نہ بانو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا جس نے ایسا جھوٹ گھڑ لیا وہ کام ہو گیا جادوگر گھبرا گئے اور ہر ایک میں بحث کی بحث کرنا شروع کر دی کہ علیہ السلام رسول ہے یا ان جیسے جادوگر انہوں نے کہا در حقیقت یہ دو جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین ہونے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے منصوبے پر پختہ ارادہ کریں اور پھر لائن میں آگے آئیں اور آج وہ کامیاب ہوا جس نے قابو پا لیا کافی جادوگروں نے فیرون سے جیتنے والے کے لیے انعام کا مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ احسانات اور رتبا میں اضافہ بھی طلب کیا قابلہ شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے جانے دیا جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں یہ سارا سامان سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگا جو طرح حقیقت سانپ نہیں بلکہ سانپ ان کی آنکھوں کو محسور کرنے کی ایک چال قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر خوف جاری کر دیا اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان پر خوف کا ایک آزی احساس چھا گیا تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف نہ کرو در حقیقت آپ ہی اعلیٰ ہیں اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں اسے پھینک دو یہ نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگروں کی چال ہے وہ جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوں گے صورت آحا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کی پیاری نبی حضرت مصع علیہ السلام نے موجود بھینک سب لوگ گھبرا کر بھاگنے لگے مسا علیہ السلام کا ایک کا سامپ ایک ایک کر کے تمام جادوگروں کے صابوں کو نکل گیا فرونس میں سب حیران اور بے آواز تھے وہ اللہ کی مرضی سے شکست کھا گئے تو جادوگروں جادوگر سجدے میں گر گئے انہوں نے کہا کہ ہم ارون اور موسا کے رب پر ایمان لاتے ہیں فرون کو اپنی شکست کا یقین نہ آیا اور وہ اپنے ظلم اور متکبر رویہ کی وجہ پریشان تھا اس نے چیخ کر کہا اور को کو دھمکی دی میری اجازت سے پہلے تم نے اس پر یقین کر لیا بے شک وہ تمہارا لیڈر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے بس میں یقیناً تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں, دوں گا اور تمہاری تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور زیادہ صبر کرنے والا ہے فرعون تر حقیقت ایک تھا اس نے موسا اور ہارون کو قید کر دیے کر لیا حالانکہ کہ وہ مقابلہ جیت گئے تھے اور وہ جادوگروں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے تیار تھا تاہم جادوگروں جادوگر اپنی نئے عقیدے پر قائم تھی اور فروٹ کی دمکیوں سے خوفصوردہ نہیں تھے اس کی بجائے انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں ہے بے شک ہم اپنے رب کی طرف فروٹنے والے ہیں بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے وہ اللہ پر مختین کے ساتھ بے خوف ہو کر شہید ہوئے سبحان اللہ فرعون کی تباہی کا وقت قریب تھا موسا اور ہارون علیہ السلام جادوگروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور اسلام پر ایمان لاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے فرعون اپنے تمام مردوں کو فوری طور پر اسلام پور کر فیرون اپنے تمام مردوں کو فوری طور پر اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا اسی یہ کہ جب فیرون کو اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام قبول کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت غصے میں اور مایوس ہوا اس نے تشدد کا نشانہ بنانے کا حکم دیا اور اس سے بہت تکلیف تھی لیکن جب جب سے اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہے وہ تمام میں, تکلیفوں میں بھی پرسکون اور مسکرا رہی تھی ایک اللہ اور سچے مذہب اسلام پر یقین رکھتی تھی فیرون کے لوگوں فیرون کے لوگ موسیٰ علیہ اسلام اور ان کی دعوت کام سے بہت ناراض تھے اس لیے انہوں نے فرون سے شکایت کی اور فیرون کی قوم میں سے بڑے لوگوں نے کہا کیا تو موسا اور اس قوم کو چھوڑو گے وہ زمین پر فساد برپا کریں اور تمہیں اور تمہارے محمودوں کو چھوڑ دیں فیرون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گی اور بے شک ہم ان پر مسخر ہیں انہوں نے بنی اسٹائل کو پھر سے مردوں کو مار کر زیتیں دینا شروع کر دی اور انہیں درد و تکلیف میں مبتلا کر دیا انجام نیک لوگوں کے لیے ہے بنی اسٹائل ایک طویل عرصے سے, سے مشکلات کا شکار ہے اور وہ بے بس اور مصروم ہو کر تھک چکے تھے تو انہوں نے علیہ السلام سے شکایت کی انہوں نے کہا آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچایا ان گیا ہے اس نے کہا شاید تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشینی دے اور دیکھے گے تم کیا کرتے ہو اللہ کی نشانیاں فرون اور اس کی قوم کے مسائب فرون کے کفر اور ضرور نے اس پر اور اس کی قوم کو اس وقت سے نقصان پہنچایا جب سے وہ ظاہر رہے اور اللہ کی ہر نشانی کو جٹلایا اللہ نے موسا... اللہ نے مصر کے لوگوں کو کئی سالوں تک خشک سالے اور فاقہ کشی مبتلا کر دیا انہوں نے پھر بھی موسی السلام پہ یقین نہیں کیا اور ان تمام ضدوں کا الزام انہیں ٹھہراتے رہے جن کا وہ سامنا کر رہے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں جس سے ہم پر جادو کیا جائے ہم آپ پر ایمان آنے والے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے فطروں میں اضافہ کیا اور انہیں مسجد الدمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ علیہ السلام کی محبت اور ان کے پیغام کو سمجھ سکیں سلاب اور ٹی دل اور جوہی مینڈک خون الگ, الگ الگ نشانیوں کے طور پر لیکن وہ متکبر تھے اور مجرم لوگ تھے چڈیوں نے ان کے تمام فصلیں اور پھل ختم کر دیے پھر ہر طرف کالے چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جنہیں جولی کہتے تھے اور ہر جگہ ملڈنگ تھے اور ان کے کھانے پانی اور ہر برتن میں وہ اپنے منہ میں کچھ ڈال سکتے تھے جس کے مینڈک پہ جیسے میںڈک اس میں چھلانگ لگاتے اور ان کے تمام آبی وسائل جیسے کنویں اور ندیوں میں خون گھل مل گیا تھا اس لیے وہ تھوڑا سا پانی صاف میں پینے کے قابل نہیں تھے اور پھر سیلاب نے ان کے زرخیز زمینوں کو بہا دیا ہر مصیبت کے بعد جب بھی مصریوں کو مصریوں کے, کے لیے ہلاک ناقابل برداشت ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ کی طرف مدد کے لیے رخ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے موسی علیہ السلام سے دعا کریں گے. دعا کروائیں گے وہ ہمیں ان مصائب سے نجات دے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے اپنے تو کپور اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اللہ سے براہ راست دعا نہیں کرتے تھے اور جب ان پر عذاب نازل ہوا تو کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے اپنے رب کو اس کے مطابق پکارو جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے اگر آپ ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے ان پر اسٹائل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے ان کے ایمان کا مذاق اڑاتے رہے جائل فیرون نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت گری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں پھر کیا تم نہیں دیکھتے یا میں اس سے بہتر ہوں جو حقیر ہے اور مشکل سے اپنے آپ کو واضح کرتا ہے پھر اس پر سونے کی کنگن کیوں نہیں چڑھائے گئے یا فرشتے اس کے ساتھ مل کر کیوں نہیں آئے تو اس نے اپنے قوم کو جھنجھوڑ دیا اور اس کی بات مان لی بے شک وہ خود نافرمان لوگ تھے فیرون اور اس کے قوم کی مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اوقات میں بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل جائیں بنی اسرائیل سینکڑوں مردوں عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک مشکل سفر تھا ظالم فیرون نے بنی اسرائیل کی پیروی اور تلاش کے لیے اپنی فوج روانہ کی جب بنی اسرائیل نے فیرون کے بڑے لشکر کا سامنا کیا تو ان میں سے بہت سے لو کمزور ایمان والے خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے جب دونوں لشکروں دو دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھے تو موسا کی قوم نے کہا ہم ضرور پکڑے جائیں گے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی اللہ کی طرف سے بہت سی نشانیوں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل میں سے پاس نے کمزوری محسوس کی اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور اپنی جان سے ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے پھر ہم نے موسا کو وہی کی کہ اپنی اساتذ سمندر پر مارو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی طرح تھا جس سے جس لمحے موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور دونوں طرف بڑے بڑے, بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں نیچنے کی, چلنے کے لیے راستہ بنا دیا بنی انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہ سمندر عبور کیا اور اس خدائی پر اس خدائی مدد پر خوش ہوئے فرون اور اس کے لشکر نے جب سمندر کے قریب پہنچ کے بنی کو اتنی آسانی سے سمندر اس عبور کرتے دیکھا تو ان کے دل میں تکبر اور کفر سے بھر گئے کہ وہ بھی ان کی طرح سمندر پار کر سکتے ہیں بندی اسرائیل کے گزرنے کے بعد وہ سمندر میں داخل ہوئے اور فرون کا لشکر سمندر میں داخل ہوا اور دور کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو پہاڑوں پہاڑوں کو سمندر کے پانی سے پہاڑوں کو ان پر گرا دیا اور انہیں غرق کر دیا اپنی ناگزیر موت پر احساس کرتے ہوئے فیرون نے اعلان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ایک مسلمان ہے قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اپنے اسرائیل کو اور اور اس اس کہ اس کوئی محبوب نہیں جس پرائیل پر امال لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں محروم رہا علیہ السلام بحیرہ احمر کو عبور کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی ہر گھر کے हर खुर के ساتھ جو زمین سے ٹکرایا مٹی بدل گئی اور اس سے فوراً گھاس اگ گئی روایتوں میں ہے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اسامری نامی شخص نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لی بنی اسرائیل نے موسل اسلام کے ساتھ یورشلم کی طرف سفر جاری رکھا یورشلم اس وقت گناہ اور کافلوں سے بھری ہوئی جگہ تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم اس مقدس سرزمین یونیورسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہمارے مقدس کی ہے اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تمہارے تم سارے میرے لوڑ جاؤ گے انہوں نے کہا اے موسا اس مقدس زمین میں بڑی طاقت والے لوگ ہیں اور ہم اس میں ہر چیز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے تاہم پورے سے دو آدمیوں کے علاوہ جو ایمان لائے اور اللہ کے احکامات پر اللہ کے سننے سے انکار کر دیا ان کے مجید میں اس طرح بیان ہوا ہے ڈرنے والوں میں سے دو آدمی تھے جن پر اللہ تعالی نے اپنا فصل کیا تھا وہ یوشا اور کالب تھے آپ میں فیرون اور اس کی قوم کا انجام کیسا ہوا اور آج بھی اس دنیا میں ہر ملک میں تقریبا ہی ایسا ہو رہا ہے اور ہم اس کے باوجود نہیں سیکھتے حالانکہ نافرمانیوں کی وجہ سے کہ یہ زلزلے سلاب اور ناکانی آفات ہم پر آ رہی ہیں خشک سالی قحت سالی اناج کی قیمتوں کا بھٹ جانا اناج کا نہ ہونے کے برابر بھی ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے اور خدا را اللہ کی اللہ کی نشانیوں پر غور کرو اور بے شک وہ ہر پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایمان رکھنے کی توفیق دے اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان کی بہت بے نصیف آمین سنگا